Velkommen til denne filmen som skal handle om talestyrt skriving. Jeg heter Magnus Nord og er dyslektiker og i hele mitt liv har jeg ønsket meg en sekretær som kunne skrive ned det jeg sier. Og nå har vi endelig fått dette i tjenester som taletil tekst. Det du ser akkurat nå er stemmestyrt skriving i Google dokumenter. Dessverre fikk jeg ikke til å spille in både lyd på tallestyrt skriving på min iPad og iPhone, samtidig som jeg spilte inn lyd på filmen. Det dere ser nå er en demoversjon av tilsvarende tjeneste fra Microsoft. Her er vi også gått in i diktering oppe i høyre hjørne og valgt bokmål. Dette vil slippes for det norske markedet i løpet av høsten 2019, og da vil vel transkriberingen være bedre enn det ser i dette tilfellet. Personlig så foretrekker jeg en kombinasjon av flere av disse tjenestene. Googles tjeneste, den er bra, men den mangler automatisk punktum. Deremot så foretrekker jeg å lese in via tjenesten til Siri på min mobiltelefon, mens jeg får det transkribert ned i onlineversjonen av Word, der jeg automatiskt kan rette opp eventuelle skrivefeil på skjermen min. Som du ser på skjermen min nå, så ser du at det er automatisk skriving, og det tar litt tid før det blir oppdatert. Ett annet problem er også at man kun kan snakke i et minut eller to før man igjen må trykke på denne knappen for redigering. Men jeg synes det er fordelaktig at jeg nå kan gå inn og rette eventuelle skrivefeil i dette dokumentet fortløpende. Det er en del ting å tänke på når man skal ha talestyrt skriving. For det første så lønner det seg å ha et relativt rolig rum. Og hvis du sitter på en datamaskin så lønner det seg ha en all right mikrofon. Jo bedre kvalitet, jo bedre blir transkriberingen. Og så er jo dette en kjempefin måte for elevene å trene sig opp på stemmestyrt skriving. For man må jo selvfølgelig snakke klart og tydelig når man skal ha nedtranskribering. For meg som voksen dyslektiker så vil jeg si at dette med talestyrt skriving er det kanske det viktigste for meg i hverdagen min sammen med en talesyntese. Men spørsmålet jeg ofte får fra foreldre til elever med les- og skrivevansker eller lærere i grunnskolen og videregående, det er er det lov å bruke slike hjelpemidler på examen. La oss se vad talningsdirektorate Sir. O her er en vejledning talningsdirektorat har lat i forrål til examen. Og slik jeg i torker dene så er dette no som si om examen, det si og så novad de som er forventningen fra regeringer i forråte, vad som skal være tilgænglig i norsk skode av hjelpidler. La oss titte, vi går ned til forbred og ta examen. O da går jeg inn på det som heter før eksamen. Hvis jeg går nå ned til tilrettelegging for elever med særskilte behov så kan man da se vad Udir skriver om dette. Og til min frid så har det i 2019 kommet in et punkt. Her står det noen elever trenger at forhånd blir lagt til rette slik at de får vise kompetensen sin. Eksempel på dette er at elevene så står det del ting, men legg merke til det siste punktet her. For å bruke talet til tekstprogramvare. Og dette her gir gjemmel for at elevene skal kunne bruke dette verktøyet på prøver og eksamener, slik som jeg tolker denne veiledningen. Så er det selvfølgelig en utfordring i at de fleste av disse tjenestene, de trenger internetttilkobling for å fungere. Så dette blir en tankevekker for en del av IT-avdelingene rundt omkring i landet når de leser vad som skal tilrettelegges for eleven.